السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال إيه سيدنا محمد إن شاء الله هنعمل مع بعض الكبيس الدمياطي بطريقه سهله جدا وبسيطه وبتمني الطريقه تعجبكم أنا معايا هنا فصوص بلح بلح ناشف عجوه أنا هنا معايا البلحه كبيرة بقسمها علي تلاته والبلحه الوسط بقسمها علي اتنين حسب حجم البلحه معايا أنا بقصقصها كده بالمقص وبعمل الكميه كلها بالطريقه دي بقسم الكبيره علي تلاته والوسط علي اتنين يكون الحجم ده كده. لو عايزين اصغر من كدا مفيش مشكله انا هنا معايا اتنين كيلو عسل اسمر ومعايا كيلو عجوه لكل كيلو عجوه اتنين كيلو عسل ومعايا سمسم كوبايه ونص سمسم ومعايا كوبية جوز هند مجروش اللي هي العريضه جوز الهند العريض مش عايزين ناعم لو حابين متوفر عندنا الناعم مفيش مشكله ومعايا تحويجه الكبيس ومعايا فول سوداني وطبعا المكسرات اللي احنا حابين نضيفها نضيفها مفيش مشكله بنضيف حبه البركه المكسرات الموجوده عندنا بنضيفها هنا جوز الهند اللي هي الحبه العريضه بتكون احلى في الكبيس انا معايا تحويجه الكبيس طبعا مقاديرها بتكون حبهان وبتكون شمر وينسون وقرفه وجنزبيل والمحلب طبعا مقاديرها العطارين طبعا بيدوفوا مقادير معينه للتحويج لو مش متوفر عندنا تحويجه الكبيس بنضيف شمر وكمون بنحمصه ونطحنه كويس جدا وبعدين نضيف عليه معلقه معلقه معلقتين حسب الكميه الموجوده عندنا قرفه وجنزبيل وحبهان المطحون حبهان مطحون انا هنا معايا سمنه طبعا السمنه دي اختياري مش لو مش حابين نضيف الخطوه دي مفيش مشكله لكن السمنه بتدي للكبيس طعم حلو هنا ضفت نزلت عليه على السمنه بالسمسم دي بس تحميصه لون يعني لون بس مش عايزاه يغمق قوي يعني انا عايز ياخد لون بسيط دهبي كده انا طبعا معايا السمسم هنا مش متحمص فانا هديله بس تحميصة بسيطة لو عندنا السمسم متحمص ايه مفيش مشكلة بس بنديله تشويحة بسيطة بس مع السمسم ايه مع السمنة وبنزل بجوز الهند طبعا انا مش بحب اديهم لون بجوز الهند مش حابة اديله لون بس يا دوب ايه ياخد بس تشميعه كده في السمنة وبنزل بالثلاث معالق اللي معايا تحويجة الكبيس وبقلبهم مع بعض المكسرات طبعا قلتلكم المكسرات زي ما أنتوا حابين اقلبهم كده مع بعض الريحة بتاع القرفة كده في المرحلة دي بتطلع وبتدي ريحة حلوة كده للشقة انا هضيف الفول السوداني. طبعا الكميات حسب ما انتم حابين. كميات المكسرات زي ما انتم حابين. انا طبعا شلت من كوبايه الجوز جوز الهند. شلت نص الكوباية عشان هضيفها مع غليان العسل. عشان يفضل بلونه كده يعني اللون بتاعه ما يروحش. ونزلت هنا معايا بلتر بكيلو العسل. وهقلبه. بعدين هنزل بالكيلو التاني. نزلت بالكيلو الثاني طبعا هنا بنزل لترين العسل اللي معانا وبنقلمهم كويس مع المكسرات اللي معايا طبعا هنا المكسرات طبعا قلتلكوا حسب الرغبه حسب الكميه يعني كتير قليل حسب ما انتو حابين طبعا المكسرات اختياري لكن مقدار العسل والعجوه بيكون مقدار العسل ضعف مقدار العجوة. لو معانا كيلو عجوة معاه اتنين كيلو عسل اسمر اتنين كيلو ونص عجوة عليه خمسة كيلو آه عسل اسمر انا هنا في مرحلة الغليان اما تغلي معانا بالطريقة دي كده. اللون العسل يبقى اللون اللي, اللي طلع الرغاوي اللي زهرة دي طبعا هيبدأ يغلي معانا. في مرحلة دي طبعا نعرف ننزل ال... بقى. نضيف العجوة. انا هنا بدأ يغلي معايا هنا. هنزل بالعجوة. نزلت بنص الكمية وهقلب. وانزل بالنص التاني. وقلب برضو. بردو ، العسل اصمر مش بحتاج يغلي كتير. هنا هبدأ اقلب. وطبعا نصيحه ما جوز الهند كتير عشان بتمرر يعني نديها بس تشويحه كده بس بسيطه ما نحمصها علشان ما تمررش معانا الكباس هنا بدا يغلي معايا كده مظبوط الطريقه معايا وطريقه سهله جدا وبسيطه وبتمنى تكون الطريقه كده عجبتكم هفضل اقلب بس شويه من فوق لتحت عشان اللي على الوش ينزل تحت وكده وبكده تكون طريقتنا خلصت النهارده بتمنى وصفاتي تكون عجبتكم ولو الطريقه بتاع الكبيس عجبتكم تكتبوا لي في الكومنتات ومع السلامه